شكرا لكل من ضغط لايك يوم الايام على مقطع من مقاطعي وياها لو سهله بكل من اشترك بهذه القناه قبل امس يوم وصلنا مليون اصبحوا المشتركين القديمين والجدد بركوه اوه أو يا كثر اللي ساهموا بتوصيلي للمليون شايف كل كم كلكم شايف تعليقاتكم انت بيبسي ولا حمضيات صح نسيت اقول الله يبارك بكم جميعا بعدين وش الانترو النايم هذا <تصفيق> السلام عليكم الله يسعد اوقاتكم كل خير يا عيال الفيديو القادم ابيه لكم ابي اسوي فيديو تبريكات المشتركين أبد الله محي الجميع اللي بشارك يشارك تبطلع وجهك ولا لا كيفك بس ابيك تصور فيديو وانت تبارك وتسال سؤال مثلا ولا صور فيديو وبارك ورنا موهبتك ولا عادي بارك مثلاً وورا نسيت أبك أو أي شيء حوله بعد ما تصور الفيديو أرسل الفيديو لي بالإستجرام بالخاص بس شرط لا تكتب شيء بعد ما ترسل الفيديو عشان يوضح أنك مرسل مقطع وأنا إن شاء الله بمقطعي القادم راح أنزل جميع مقاطعكم بفيديو بقناتي بس مقطعنا اليوم أبوريك مقاطع جن ومقاطع غريبة وفي واحد يقول لا تقول جن لان ذكره مو زين يرجل معلك دائما يقول جن وما جني شيء خلاص فلينا امه عاد الحين بندخل مدرب المهم امسكوا قلوبكم وخلوكم مع الفيديو. أول فيديو سبحان الله انذهلت اصوات اطفال الجن مثل اصوات اطفال البشر، انا عارف ان الجن قبائل ويصلون ومثلنا بالضبط ويتزوجون ويجيبون عيال حتى، لكن والله ما توقعت ان اطفالهم الجن يلعبون ويصرخون يا سبحان الله، توقعت ان اطفال الجن عاقلين مو مثل عيالنا بسم الله. بعد هذا الفيديو تتغير نظرتك شوي تخيلوا هذا مغامر داخل مزرعه مهجوره اذا تبتدري ان مهجوره المزرعه شكلها نخله اللي ما تموت ماتت تخيلوا اثناء اكتشافه للمزرعه والغرف اللي به سمع صوت اطفال يلعبون تخيلوا والمزرعه فاضيه ولا به اي احد ما بل هو اصلا بس يصور يعني خلاص ما يبي له اثنين هذولا جن سبحان الله اسمعوا صوت اطفالهم طولوا الصوت وسموا بالرحمن وخلوكم مع الفيديو لو بجيت شفت ما في شيء في أحد هنا؟ <تصفيق> يا سبحان الله صوتهم واضح وضوح الشمس وكأنهم يلعبون او يضحكون ولكن ايضا يحتمل الفيديو انه يكون تمثيل ولكن كل شي جايز بهذه الحياة الله يكفينا الشر بس يا اخي يقوي قلبه يوم في احد هنا في احد هنا؟ ثاني فيديو بما ان اليوم مقطعنا مكس غرائب معجن من اول نفسي انزل هذا الفيديو عندي بالقناه واوريكم اياه، ما ادري انا اذا الفيديو حقيقي ولا تمثيل لكن على اللي نشوفه بعيوننا، ابي اوريكم قوه عين هذا الشخص، خويه جالسين يصوره ويقول له باللمبات هذول والله يا عيال انه بس جاوب قال كانهن شمس شارقه، يا عيال ما جلس ثانيه ثانيه الى ثلاث ثواني طفت اللمبات كلها، بسم الله الرحمن الرحيم، امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. ايش حالك؟ انا ايش حالك؟ خير ان جايلك شعلومك؟ ايش رايك تنظف اللمبات دي؟ حراق شمس شاكك والله ما مداو حتى يكمل الكلمه حراق على شمس شاكك انا لحد الان ماني مصدق ان هذه عين وارجع اقول اقول ممكن انهم جايبين واحد يطفي اللمبات يشغلهن يعني القسام حق الكهرب ما ادري اقنعوني بالتعليقات ثالث فيديو من الوهلة الاولى تقول ان هذا الفيديو عادي وما فيه اي شيء ولكن يبيلك شدة ملاحظة عشان تعرف وش السر ورا هذا الفيديو تخيلوا هذول شباب طالعين المزرعة وما شاء الله وش هالطلعة اللي تفتح النفس وجالسين يصورون بالتيك توك يرقصون وما ادري تحدي وفجأة طلع احد وراهم لكن يبيلكم تركيز عشان تشوفونه امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو طبعا اتوقع كل كم شفتوا اللي طلع واختفى على طول انا ما ادري عندي إحساس انه تمثيل ياخي احسهم واضح حطين FU وراهم واضح انهم رتبين اللي وراهم معدلينه صح ومخططين الكل شي لكن ما ادري ممكن يكون بعد صحيح الفيديو ولكن بعيدا عن الفيديو كله بالله اللي يرقص ماش بالميسي رابع فيديو وهذا الفيديو للامانه من اغرب الفيديوهات اللي قد شفتها بهذا الشهر، هذا الفيديو غريب ومرعب بنفس الوقت وغير كذا كوميدي، طبعا هذا الشخص اول ما دخل بيته شاف بس اسود، طبعا البس بسم الله الرحمن الرحيم عيونه تخرع، جد عيونه مشتغله زرقاء، فهذا الشخص وهو جالس يصور طلب الله، قال يعني اللهم يعني ده هذا جني فاصرفوا عني ابعدوا عني هذا البس، تخيل يا عيال اول ما قاله قام البس هرب، البس مو شرط مثلا يكون جني، ممكن البس خاف بعد من الشخص اللي جالس يصور، هالمره بقول لكم امسكوا بطونكم وشوفوا الفيديو. له الباب كذا بعدين تروحون تجون هنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقد الجن واصرف يا في استغفر الله العظيم طبعا هو فاتح الباب على باله انه يطلع البس لكن ما كان يدرين راح تطلع روحه قبل لا يطلع البس عاد والله ما الومه انه البس يخرع خامس واخر فيديو للامانه هذا من ارعب الفيديوهات اللي راح تشوفونا بمقطعنا اليوم هذا الفيديو مصور عند الكعبه تخيلوا والناس جالسه تصلي ظهر جني يتخطى المصلين جني شكله واضح للامانه انا قبل حسبته انسان لكن يمدققت دققت وركزت طلع جني ياي بس سبحان الله بالنهايه اختفى كذا فجاه اختفى طبعا انا ما ادري الفيديو حقيقي ولا مثلا يمكن كذب بعد لكن احس انه واضح ما في فبركه يعني الفيديو لانه بعد مصور من تلفزيون امسك قلوبكم شوفوا الفيديو طبعا شفتوا كيف سبحان الله واضح وضوح الشمس بالكاميرات وبعدين سبحان الله يا سرعته كذا ركض فجأة يسرع يسرع يسرع كشوي يسرع وبعد انا اقول ممكن غلط من الكاميرا لكن ما ادري يعني مستحيل انسان يقدر يتخطى بين هذولا البشره زي كذا ومستحيل انسان تصل سرعته الى سرعة هذا الشخص والله اني ما ادري شيء غريب للأمانة يا سبحان الله اكتبوا لي بالتعليقات انه جني ولا خطأ من الكاميرات ولا ممكن مزيف في كثير فيديوهات الحين تتفبرك لاني للأمانة ما ادري سبحان الله مستغرب وصلت لهذه الدقيقه فانك تملك قلب قوي مو مهم بعض الناس هذا كان مقطعنا اليوم وابي اذا وصلت لهذه الدقيقه تحت الايموجي هذا بالتعليقات حق سلاح وترو كل المقاطع هذول اللي شفتوهن كلهن جايبهن المتابعيني بالتيك توك الشباب الله يعطيهم العافيه يسوون لي منشن على المقاطع اللي تستاهل اننا نشوفها وانا اخذ هذه المقاطع واوريكم اياها يعني ما في ولا مقطع انا جايبه ولا تنسون ابيكم كلكم تكتبون بالتعليقات وش تبون الفيديو القادم ؟ تبون مقاطع جن ولا تبون مثل اليوم مكس غريبه مع جن ولا تبون غريبه فقط؟ وحتى لو تبون جيمنج اكتبوا لي بعد بالتعليقات، لكن انا استغربت من واحد يقول بيبسي ليه ما تسوي فلوقات؟ طيب تعال ابيك شوي. اصبروا لي بيبسي ولا حمضيات طيب؟ وبس ما ننسى أن الحياة مغامرة جميلة وما ننسى بعد أيضا أن الحياة وحدة كلنا ميتين ميتين وبس شكرا لك على المشاهدة ومع السلامة